Samo <sluč> da, ne se dajte sada. ...sakodivne <sluč> i pokljene. Kada stojite, dovoljno daleko postoji problem to kad parter zamakne da seče, A, postoji određeno nastojanje između vas koje Ne možete, da, brzo zamah, ne možete ovako da prođete da stojem kasnije. Ne, veći se sve gotovo. To znači, preko što parter zamahne, nemojte da stojite sa stopolima, tako da vam je zadnja peta dola. Nego malo je prodignite i malo propustite koleno, tako da cijela dodat služi kao uh, peder, kao oku. Zatim, lagancima do zamak, ne. Nemojte da ulazite ova polukturno kamen. Ako do zamak, idete pravo ka njega, to jest pravo na njega. Još poka zamak, morate da uskočite dovoljno da brzo. Vaše na znači, da obraz kraju alkomo s morate da možete da uskočite ovde. Vaša ruka ide pravo uh na njemu u i onda pada odozgo dolaz. Praktično vi vašom rukom pravite pogot koji šumrenu, se dođe šume dođe do pokreta. Da. Znači, ako on dođe je a ja da je opreme oči, da je opreme oči, da vratu Na poklet je opreme oči, se ozgora opreme oči, tako da bok ide iz nas. Znači, on dolazi i oko me nuči, ja dolazim i šo me nuči i ovo proterujem izbizu nas znači, dolazima. Ako na i oko me je otvojim i oko me nučije, e. To znači, u ovom slučaju, ako on samakne ovako, a vi krenete ovako, u iste gotovi. Zašto? Znači, prelazite dušu kutanju i od spušta mač kao dijutim, ako vam zamata je oko međučja. A vi trećete pravo, da vidite, primetite kako sam brzo ušao. Ovaj ja prolazim kraću putanju, ne devonsko-devopacije. Tako da ne, no? Tako da u ovoj poziciji moja ruka u gurak nado. Kao, proleto. Kako ova ruka, znači pa vaša podlaktica je ovo spušta dole? Ustavite tako da ova njegova ruka koja je na kraju bokena upadne u vaš glav. Na ovakav način. Dorije, znači, kako ovo gurnete, ovo odmetnite, tako da on, ako sada hoće da zaseče, od ove donje ruke on ne može zasečiti. Ako hoće ovo da gurne ovako ka meni, od gornje ruke ne može... Znači, praktično sam neutralizo njegov boken. Znači, ovo pada, ovo najkraćim putem ide gore. Dakle, znači, kako ste usklađavali Kako ste uskočili? Ovo je najkraće rastojanje između onog da držite neku malu loptu i ovamo gurnete ovo. Jedan od načina je da ova gornja luka koja je prva imala kontakt uhvati oko između njegove ruke. Buđete konkur oh, 20. Evo, jedan da će sa ove strane alarma. Kada buđete, ova ruka dole, ova gurne i ova u hvati ovakvu boke. Ovo sve između nas, opet i mrzak. Neki put se desi sledeći. Da ovu ruku ne držite tamo. Tako da kad spuštate, tako da ne pada šiku nage kao što vidite, Nego vam se plašno pušti rukom. Nego vam se parter ovako okre, pokorate ga spuštate na Sankhionagi. Druga stvar koja ovde može da se desi, je da on uh, ovom rukom suviše čvrsto drži boke. I vi sada ovom rukom ne možete ovo da spustite ovako do neki. Mezodljera što ova ruka ide i što sve ide i tako da. Zbog ova ruka dok ova ruka drži ovako, bi morala se prebaciti u ovu... Sada bez problema, možete da slušajte parka. E sad, da ne biste vi ulazili u situaciju da razmišljate kada ćete prebaciti ruku i nećete prebaciti ruku, u prvom delu, kada ova ruka dođe ovu, kada podvrtica sa kolenima gurne sve to dole, ova druga ruka odmah ide sa ove strane njegove prednje ruke. Poklapa, znači ja ne stavljam više ruku ovde, sad obav stavim ruku na ovaj deo izde njegovog palca. Tako da, kad uđem u ovom momentu ruku, sad ovo držim na no, ovo držim u ovom, on i držim. Znači još jednom prete, ne mislim ruke. Ova ruka je gurala dole, ova je upala ova, u ovaj dvar. Nastavljate dole, i sad ova ruka ide sa spolješće strane iznad njegovog palca. I sada sve ide tamo, okuprat. Pravi se problem, ne možete baciti partnera. Zašto? Evo Ratko je višio od mene. Tako da ja, kada uđem, još malo kad savijem ja sam Ratko namestio kako meni odgovara, i onda mi ga bacam. Sad sam pogledajte. Međutim, evo druga situacija, sad je boban niži od mene. Tako da ako ja od bobana uradim ovako, ovdje kao od vratka, mi što nisam uraditi. Vidite, sad ja stojim, ali da Kao da sam ispao. To znači, a, morate za šifo nage da se spustite da vaše rame bude ili na istom nivou kao partnerovo, ili nižno. To znači, osvojao ovoga da pusti, da i uđe, i dole. I onda da nema nikakvi problem. I tek sad ustavite. da radite ovo. Znači idete dole, onda se ovdje ispravite i sad ste Idete dole, uđete i samo se okrenete dole. Znači dajte, idete dole, uđete i samo se okrenete. Nigde ne ustavite. Ovako jest vaše šake, i jedna i druga stoje po vaku. Kada bi ja držao boken, dodajem boken sam, kada bi tako držao boken, boken bi bio horizontalno sa polom. Razumete? Vama treba boken koji je u ovoj poziciji, da biste mogli sečete ovako. Šta to znači? Ova ruka, ne stoji šakom ovakom, nego mora stoji šakom ovako. I ova ruka ne stoji šakom ovako, nego mora ovako. Kad te dve šake stoje ovako, sad on stoji u dugu. I sada, gledajte, boke pokazuje kude ja ga ga spušti. Ovo. Ja nisam uzeo boke, da biste videli do kraja kako on pati. Znači, još jedan dajte. Eh, da. Nemojte odavle da radite pokret tamo, kao da pet. Znači, kada vaši zlopnovi dođu u ovu poziciju, kolena su vam naravno, dole, i u ovoj poziciji, ako odavde uradite tamo pa ka vama, ništa niste da da hodite. Znači, posla ovoga je pravo dole. Gledajte, <laughs> ovako, pravo dole i pravo dole. Da pravo dole. Kada je šifo nage? Daj. Šifo nage, od načina, je da njegova ruka stoji ovako. U ovoj poziciji, ako ga testira, on je u skladu sam sa sobom, znači ima težinu sa donje strane. Ako bojavakat gore, kada ga testira, on ispada iz rano teže. Kada bojavakat gore, Osim ako neću da sećem ka suprotnoj pozici da uradim ovako šip pomage pa da ga tako rušim što mu baš nije prija ako ovo vučem dole ne dešava se ništa osim što mu se tegli ruka iz lakte. I naravno ne u stabilnoj poziciji, to jest ne postoji sklad između njegovog uma i njegovog tela. Zato te baš kao ja ruku držimo ovako Ovdje postoji svaliz među njegovog uma i tela, što je i poželjno da u toku cijela izvođenja taj tehnika. Je, I on ima svalizme među uma i tela. I sad vrsti pokazuju dole. Sada ovo ide pravo dole. Pa da ovdje radite vežnudem o vašoj umoj. U svalji šta se dešava? Šta u stvari šihlonage. Šihlonage je da ovaj lakat krene unutra, Oop! Oop! da on pada dole. Da li vidite? Znači, lak kad krene malo unutra i on pada dole. E sad. E. Zašto lak krene u utra? krene u kada on krene pravo dole. Gledajte njegov lak. Ha. E K. već bude vaš onda je lak kad ide unutra i on pada šipkom. Isto i sa okemom. Načeljuje lak to. Kada uradite ovo i u ovojste poziciji, ovaj lakat kreće unutra, ispred očijem. Probe da dođe partnero ispred očijem i onda ne možete da slušite. Partnerova ruka mora stojiti gdje iza leđa. Pričam o ovoj donjoj ruci. Vi kad se okrenete, posle ovoga, njemu ova ruka stoji ovako. Sad ne možete da uradite ovu tegledu, nešto mu stoji ispred lice. Oste morali zaprebacite tamo. U stvari ako pogledate malo bolje, pustite buken, pustite buken, pustite buken ova ruka, ona što je bila donja, koja je dočekala neguju šaku i donji deo bukena, ta ruka mu praktično travi sanjke. I on od te ruke ne može da ustane gore. A ova ruka sa vaktom u ovoj poziciji spušta šikon nakine. Znači ova ruka ga drži da se ne okrenje ka meni, ova ruka spušta šiho nagi i ona uradi. Kada drži boke, isto je. Znači, ova ruka drži sam kiop. Ova ruka šiho nagi. Morate to da držite tako da mu ruke budu iza leđa. Ako ruka dođe iskrodica, ništa ne brati i ne podižite se, znači, gledajte, pa ga. Ja. Posle ovoga, ja, dola, očušete na da To je ova ruka koja drži bokjem sa donje strane kada se okrene. Šta je problem? Problem je što vi, e, posle onog ulazka, kada treba da uđete, a, vi uđete telom ovako, a ovo ostane pored vas, između vas i partnera. I onda kad se okrene, Kvartneru dođe ruka ispred ljica. To je greška što vam ostane sve pored vas, a nije u vašoj osi. To znači, lagam Ako je ovo sve bilo ispred boje osi, lagam to će to i Kada uskočim, ovo je ispred osi, ispred osi, ispred osi, ispred osi, ispred osi, ispred osi. Ispred osi. Tako da, Ako sve radi kako treba, čak i kad polako uradi, a, ruka njegova ne može nikako dođe ispred bica, to sve bi to i ono sa zlovo i, ono i sa polenima, i sa ovom. Držite stvari ispred osa. To je kao kad mi ovako držu manča, seko ovako. Značaj na formu. Znači uđe, okre i seče šikonar. Stavite da morate da už točite, i partner dolazite za jednom i vi radite šikonar. Thank you.